وهذا الشيء كنطالبو حنا كذلك كما جاء في الكلام ديال الاخوان، لازم من الحضور ديال عدة وزارات، وزارة الصيد البحري معروف معروفة موجودة دائما، كخص وزارة الفلاحة، وزارة الصحة، هاد النفايات ديال وزارة الصحة فين كيمشيو؟ واش كيديروهم في جيبهم؟ داك التصبين لي كيصبرو داك الدماء وداك ديال العمليات وهدا فين كيمشي؟ كلشي كيمشي للبحر. و البحر مالو مسكين غادي يلف في المخاد الدنيا كامل الله يجازيكم بخير في المستقبل كخصنا الوزارات يكونوا حاضرين معنا هنايا لا الفلاحه ولا الصحه ولا لايمبي بي كما قالوا الاخوان لان لايمبي بي غير موجوده داخل الموانئ حنا كنمشيو للدول الاوروبيه كنشوفوا عندهم الناس لايمبي بي عندهم باخره بالشبكه قدام قد الفضيحه كتسربين البراكوس و كتجمع داك النفايات حنا عندنا اخر العكاز وفي شبكه كيجمع كي النفايات داخل الميناء كيف يعقل ذلك؟ والله يجازيكم بخير كنطلب الاخوان ديال البحث العلمي مرارا وتكرارا كنطالب بالخرائط ديال الكوسطه باش نعرفوا راسنا فين كيفاش حنا ماشيين. واش غنزيدوا القدام ولا نمشيو بحالنا ونخليو ولادنا يمشيو يدبروا لمخهم ولا نشوفوا ما نديروا براسنا. الله يجزيكم بخير هذا أنا عيت من طالب بهذا الشيء حتى في الوزارة الوصية مع المدير المدير العام ديال ديال البحث العلمي ولا من يجاوب ولا من يعني حتى شي واحد ما يقدر يجاوب بشي حاجة اللي هي كاذي مكرهناش حنايا كل ثلاث أشهر كان البحث العلمي عطينا الخرائط لا من مشغل العريشة ولا طنجة ولا هذا الناحية كاملة فين كاين الحوت فين ما كاينشي فين المصايد دابا حنا المصايد في طنجة وكل وكلشي المطع فين كيولد الحوت مشى المرجان مشى وعِدة الشكايات اللي كتبت على على هاد ولا من يحرك ساكينه والسيد مدير الغرفه حاضر لان عيت ما نعمل في الشكايات وغالب الله حنا في الصيد التقليدي زعما راه باقي والو ولادنا يمشيو يسعاو ولا ما واما حنا يا صافي خرفنا وماشي محمد شكرا